Околиця Лиманів. Цю частину села ворожі війська обстрілювали мало не щодня з різних артилерійських систем. Влучання було оце суди, в бак воно попало. Волною вибило це, як його на городі приход, восім приходив. Оно коло калітки приход теж є. Криша все немає. Вікон воно позабивали вікон. Не знаємо, що будемо далі робити. Зараз від Добробату тут задіяні три людини. Їм допомагають господар та його родичі. Коли на будівлі побило шиферини, ці ділянки закрили брезентом. Зараз його зняли та вкладають на вцілілий дерев'яний каркас нові шиферини. Ну, ми більше беремось за криши. Чому у нас цікавить більше кришу? Бо це сама основа. Якщо будинок будується, він починається з фундаменту, а тут все наоборот. Тобто тут потрібно зверху йти вниз. Добробатівці працюють безкоштовно. Частину будівельних матеріалів надає місцева влада, частину волонтери, частину жителі купують власним коштом. За словами старости сіл Лимани Талупарева Наталії Панашій, внаслідок обстрілів на території не залишилось жодного непошкодженого будинку. Тому в сільраді постійно відбувається видача різних будівельних матеріалів. Получила 10 брусків і один лист USB. То, что мне не хватает, я получил. Дали 23 стол шифера, дали 20 досок и 23. Я что? сам ощутился в такой же ситуации, пострадал. Это тоже был прилет возле квартиры, разрушила И, в общем, на своей шкуре, можно сказать, так все это ощутил и вот с ребятами помогаю теперь. В цій громаді даний об'єкт буде п'ятим для чоловіків. Бригада працює по всій області. Пріоритетність ремонтів визначають так. Завжди є об'єкти, завжди, хлопці, є завжди. Що по Миколаєву, самому Миколаєві, що по області. Але ми так, беремо, де школу беремо, де беремо, от людям потрібно тут, ну там, да, там є часткове руйнування, але там ніхто не проживає. То ми візьмемося там, де проживають люди. Є люди, які можуть з'їхати до родичів, і їм теж потрібна допомога. Но ми беремося за тих, хто проживає в цьому домі, і той, хто фізично не може собі допомогти. І ми допомагаємо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.